Здравейте, аз съм Стаси, 12 клас съм, учих в първа част на Математическа гимназия и съм дълговец към образование без от година и половина вече. А, за първи път научих за проекта на организацията за превеждане на Кан Академия преди две години, когато се запознах с част от екипа на една конференция. А, тогава ми стана интересно, защото видях възможност да превеждам астрономия и космология, който е един доста интересен дял за мен, който не бях имал възможността да разуча. Да Същедременно исках да съм полезна сумените си по-английски, а освен това, каузата да ми се стои много готина, просто защото има много хора с унстрен капацитет и е наистина възможността да научат всичко на това ниво, но без необходимите ресурси, макар че започнаха да се появяват еквиваленти от части на български вече на това, което е достъпно на английски, все още има доста работа в тази посока и се радвам, че успях да използвам да използвам Кан Академия за своя доброволчество в на Херцог на Нинбърк. Трябваше да правя нещо в продължение на година. Аз избрах това като кауза. Проведох 40 клипа в моя раздел и съм много доволна. И се надявам, че наистина съм помогнала на някого.